كمان عنا هنا زي ما انتم شاهدين شقه ثلاث غرف صاله طلع على الطبيعه على البحر على المدينه على الجبل على الغابات وين بدك من هنا من مدخل الشقه جينا على الصاله باليمين الصاله كتير واسعه زي ما انتم شاهدين يعني الصاله لا يقل عن عشره في سته عندك بلكونه كمان اثنين في تقريبا ثمانيه زي ما انتم شاهدين الاطلاله تتكلم. خلينا نقف هنا بالزاوية ونورجيكم الإطلالة أحسن، أحسن هيك أفضل. طرابزن تحت أقدامك. بمعنى الكلمة يعني. وهنا طيور النورس في أحواض السمك زي ما أنتم شاهدين. واقفين يم لونهم أبيض. وهذا أمامنا خدمات المارينا سيتي، الملاعب، مساحات الخضراء، العشب. هنا حيكون طريق هنا المينا مرسى اللي حب ينزل يشتري سمك يقدر ينزل من هنا من عند المينا الصيادين. هنا امامنا إطلالة على الطبيعه هذه الشقه خلينا نيجي هنا الصالة شفنا الصالة الصالة كتير كبيرة كتير واسعة الصالة وتأسيس التكييف موجودة التدفئة من الارضيات موجودة الخدمات كل ما يخطر ببالك من خدمات موجود احنا هنا من مدخل الشقة وبالصالة انا موجود الان على يميننا المطبخ صورنا احنا المطبخ زي ما انتم شايفين هيك المطبخ تشطيبه كثير حلو المطبخ وعندنا غرف النوم كل غرف النوم هنا فيها ميزه كثير حلوه انه هنا اذا كان حد كعد هنا او سكن بالغرفه هذه يقدر ما يحط ستاره يفتح الستاره ويتمتع بمنظر البحر امامه مباشره بدون اي تردد هذا شيء حلو كثير تشطيبة الشقة كله تصميم فخم وخامات نظيفة من المصاعد للسيراميك للأرضيات للخشب حتى ماركات ألمانية شفت كثير منها أسمعهم عليها حتى الشبابيك يختلف عن الشبابيك التركية الموجودة عنا في تركيا يستخدم الألمنيوم ثقيل من نوع أساسا غربي من البحر شوية فمستخدمين جودة عالية التكييف موجود التأثير زي ما أنتم شاهدين أجهزة إنذار أطفاء الحريق موجود يعني نظام راقي جدا هنا غرفة غسيل وهي مكان الغسالة مركب شيء حلو وأن هنا كمان غرفة زي ما أنتم شاهدين تقريبا ثلاثة في خمسة وأن هنا كمان زي ما أنتم شاهدين حبايبي اللي آه هو اللهم صل على سيدنا محمد آه، غرفة الماستر هذا شيء حلو آه، الشقه هاويه هواء حلو آه، طبعا الطرز آه، الصحيح في الصيف يعني آه، جوها معتدل نوعا ما ما فيش الحر كثير يمكن من نص سبعة على نص ثمانية مو فترة شهر يمكن يحتاج الواحد يعني يقول تكييف لكن اغلب اوقات السنه جوها معتدل و غير مضطرب هوائها حلو زي ما انتم مشاهدين هذه اطلالتها شقتنا ثلاثة وصالة وهذه احواض السمك اللي في البحر امامكم وشكرا لكم أحبيه على متابعتكم دمتم بخير ورعاية الله